Timba persoalan ketika korban, ada orang yang dia nak buat akikah, dia nak masuk dalam bahagian lembu korban orang. Ya, hukumnya boleh tak ada masalah. Cuma, kita tetap juga kena bagi galakan kepada orang untuk dapatkan juga seekor kambing. Sebab nilai seekor kambing hari ini, banding dengan sebahagian lembu memang tak jauh. Ya, jadi, kita sama-sama usahakan dapatkan seekor kambing untuk akikah.